أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن يعلم أن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 صبروا مِثْقَالُ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب والذين ينقضون عهد الله يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء النار الله يبسط الرزق لمن رزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك, لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. وإليه ولو أن قرانا صيرت به الجبال أو قطعت به الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استرزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم قلتهم فكيف كان عقاب افمن هو قا بما لا يعلم في الأرض أو بظاهر من القول وجعلوا لله شركاء كل سم يَفْرُونَ مَكْرَهُمْ وَصَدُّوا عَنِ مَنْ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وصدوا عَنِ وما لهم من الله من